O que é que tem a senai? Todo o nosso jeito Dixe, sabes como vai Se eu xeni unha que os beizos Pida mais Venres no teu piso Tal que Trame unhas especias Mais unha vez Un paixero na boca Un vesticio dos 90 Cos I know that baby is all that Sao hago na casa dos teus pais A novela turca saca yo sal E se soñas conmigo vai cercarse como está estar un pouco quentes, un pouco casi nada. Enquanto se hai agua, depois como venia o cena de jovens. E arremexes todo ben arremixida, deixalo evadar unha hora. Evadar este aqui a pera falta. E aquí dá arremixindo, para que vaya todo bem e se vai está para facer a fi unha. que máis, Vamos ven será difícil chegar a vez multiplicámonos ao revés será difícil chegar a vez libre libre quiero ser e non sei se algún día tarei libre, libre libre quiero ser, ser. eres, eres como, como amigo, amigo tamén a pata xa Filhoira, porque para Filhoira a ver onde vai buscar o Filhoira. Pero bueno, para xa si xa te un un mesinho presta,